السلام عليكم معاكم في مدهار الدار طبعا حليلعبكم مع لعبة راب بوثن طبعا حليلعبها طبعا راح نكمل طبعا نحن نلعب نيو جيم عبر جديد خلونا نبلش احنا في المرحلة الاولى سي امشي ندور على ان شاء الله نحن ندور اوكي خذ هذول اوكي خلينا ننزل تحت يعني اه خلينا نبلش اه هنا بقول لك جون داون إيه. بقول لك انزل إيه. اذهب تحت اذهب لنا روح روح انزل تحت بقول لك لا يعني كويس عامل ايه اسحر حرف الايه يعني الله يسود وجهي هي إيه الله يسود وجهي هي هي ايوه اكن اه اي اي تسوي انت لا انت تستحشمت حالك تستحش ع حالك يكتبوني. اوكي. اوكي انزل. ولك. ولك يا معلم مصيبتي خربت بيتي. خرب بيتي خربت بيتي خربت بيتي صابت مساعة صابت صابتني في قبل. بعدها بعدها صابت يا مبارك يمبالكي لكاتين <تصفيق> تعال تعال تعال تعال أوه. موت أي موت قتلني ضربني اتكلم. أي أي شو صار لك اليوم أنت نجنت أنا بنظرنا مرحلة الثانيه أنت قاعد نصلت مرحلة ثانية يحرامي. وقف يا حرامي وقف يا حرامي هات الشبس موت خلص خلص موت. إيه هي هتعد حلها هي عندي والله إني قدرتها كمل كمل لا ميت. ميت. موتت فيه موتت كيف الثاني موتت يا حالا بتعرفي في اللعب ترقوذن لا ف... شوف نتالها اي ما لي ما تريحتش عشان تطلعلي لي روحي رجعتني اول لفل موت وينه؟ اتقلني ضربني ابعد ولك تعال هي موت يس قاعد بلف <تصفيق> لا موتت. والله أنا متقطقني متت ميت متت اه اي آه. نزل تحت نزل تحت ما بدش، <صحيح> أوكي خلونا نشوف، يعني رجعتني يمكن أول ليفل، أنا ماليش دعوة، ماكو، أنا ماليش دعوة، أنا ماليش دعوة، أنا ماليش دعوة، تقول لا قوة إلا طيب بالله، قوة إلا بالله قلت الا بالله اتقول له هو, لأ هو, لأ هو لأ كله هو كله اللي في الدنيا طب وريه له قلنا بابا هو مش عاوزة تعمل غدا ما مش عاوز, ما مش, عاوز مش عاوز جدا مش عاوز تعمل اي حاجة يعني اعمل علامه الفوطه وسحبها في التيم نعمل علامه يعني يعني, يعني, يعني, يعني انزل انزل انزل هيا هي يا الله يسود وجهي هناك بعدين يزل تحت يجي لا ايه احفاق ايوه ايوه ايوه مخبط عوشه كل كل كل آي آي آي واحد أي واحد مشلح قتلني مستغرب هذا سلام بعد بعد عني بعد عني يلا روح قال هيا شو لابس حط حلك عذانه ذل واحد حلك عذل واحد مش حيطيع ده. تاتو وراح شو هاد سويت وجهي الله يسود وجهك <تصفح> انا ورده ورده ولك آه! شو هاي طلعلك روحي طلعلك تت تعملش ليش مشاكلك هي؟ دور دور سيفو سيفو كان. المسافه ما تعالى المسافه كام يا اد ايه المسافه درتيها مليان درتيها لا يفضلك تعذي هذا الشارع، أنا ما رجعت عوار. Идройт. واحد اثنين ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة ثلاث أربعة لك يا عم ها يسعد الله زائد هناك يا معلم هناك معلم ايه كده طابق الطابق الخامس فلور 5 كده سنه فلور خمسه شباب طبعا على كده فلور خمسه دامسترز نزل تحت طبعا انزل خلاص قطع قطع قطع يلا امشي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي والله اكسر عليك وقطعها على جنابك الحمدلله <تصفيق> انا ورشه على حاله ثابته تقريبا تقريبا تتوحش بعدها تطلع تطلع يلا لا. يا شباب تنسوش تعملوا لايك شير او سبسكرايب استنعنا فيدي جديد باي باي